يا مرحبا عد ما هبت نسيم الهبوب لكل وعدت وقفت منى والناس لبوباها عند الذي ما يحسب للخساير حسوب دايم على الجود والقاله تربوبا دايم على الجود تربوبا يا مرحبا عد ما هبت نسيم الهبوط وعد وقفت من الناس لطوبه عند الذي ما الخسائر للخساير حسود دايم على الجود والكله تربوبا يا مرحبا عند قوم يعرفون الوجوب ولا تحسب لما تصرف من انا الحمد يا مرحبا عد مبقى الشمس وغضوبة يا مرحبا جميع <تصفيق> العيوب ربعي هل سوج والفلت تحلوا به وحظه الند ووفى في جميع الوجوه اعداد حسبه الناس يصلوا يا مرحبا عدنا ومن شمال ارجل موعد ما به الصيف يهزمه الجنوب ومولادها اهل الكرم وطيب جا دوبا يقول مهند في قصة مستعداتنا وبيوتنا لا الكرم مقفلوا بابا وبيوتنا لا الكرم مقفلوا بابا كمرحبا عد ما هبت نسيمه ماله وعد ويفات منه والناس لبومبه عند دي ما يحسن الخسائر تحسد لما تصفن جيوبه، أنا الحميزان جاف وغاليات الجنوب، والتمر والفن واسترحي بمن سارها، والتمر والفن واسترحي بمن سارها، يرحب الشيخنا يفك منوف يا مرحبا عد تمت الشمس وغروبها، يا مرحبا عد ما يبكي سحابة مكتوب في القفل وعلى مرتمه جابها، حسن في حزامه لا جت معضله تدور، الشيوف مدروعه ابوهم لا تعز واباها، الشيوف مدروعه ابوهم لا تعز واباها، الشكر للي حماله من جميع العيوب، ربعيها للسوق والقاله تحلو بها. يا مرحبا, عدنا ومن شمال وجنوب وعد ما بتنصو يا مرحبا يا بابا من شمال ولا وعد ما تنصو بس يفوع يا مرحبا يا زيني ما سنحضم اليوم بنيق وربع جذره نسابها الحين ذايب وربع جذره نسابها نايف تجنن وربع, وربع, وربع محزمه على الجنوب واولاد اهلها الكرم وطيب جذوبها يقول مهند في قلبي و